תגיד לי את הצפקצ' שזה במקום מצטת את מה אתה רוצה להעשיב? וזה שאתה מיינד הייתה? הקמתי את טוב, תגיד לי את המשפט הזה קר קמים ואז תגיד לי את הצפקצ'י את המקטר אוקיי? הקמתי, התתמתך הקמתי, התתמתך הצפקצ'י את המקטר הם ישנו שם הם לא זכות לא עדר רוב פרזקת יש מיליון שם Thank uh -huh.